Polia a deschis dosar de moarte suspect în cazul decesului lui Andrei Gheorghe Omul de radio și si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni sear El avea 56 de ani La ora 22.15, un apel la 112 anunca ce o persoană este decedată la locuința în casa din voluntari. Poliția va deschide în acest caz un dosar de moarte suspect. Andrei Gheorghe era nescut la 14 ianuarie 1962, la Lipec, în Rusia.